Sobrev pri velkim kosele, Sobrev, prešove, prešove, pri velkim kosele. Tamme smalo čekat tamne, malo čekat mojo potešene. Pocekajme mi lad naš srecu Čo vzítávali, že ľúbíš ani się mi ne šnívalo, Co mi dživče povedalo, Povedalo, że mnie nech se boja, Krozim ku nevej na